Долю будівлі кінотеатру Екран вже намагаються вирішити тривалий час. Декілька останніх років її намагалися продати. Минового комплексу є два власника. Більша частина належить приватнику, трохи менша це комунальна частка. За останньою оцінкою, що замовляло місто, її вартість становила 2 мільйони шістсот тисяч гривень. Та за цей час інвестор, який би придбав будівлю, так і не знайшовся. Тож наразі міська рада скасувала своє рішення, що стосувалося продажу комунальної частки в статуті Тов Екран Плюс. Також влада міста вирішила вийти із складу засновників цього товариства. То ці рішення повинні бути як основою для виключення їх з переліку приватизації. Відповідні вносяться зміни в реєстр на майданчик і цей об'єкт не буде продаватися просто. Буде по іншій процедурі йти. Після прийняття цих рішень будуть вести перемовини з власником більшої частки у статутному капіталі «Тов Екран Плюс». Адже по закону він має відшкодувати в бюджет «Сміли» вартість комунальної частки. Таке рішення ми подаємо до державного реєстратора заяву про вихід і вже протягом року нам товариство Екран плюс виплачує нашу частку. А вона буде, ну, і будемо судитися. І у них є рік, щоб з нами розрахуватися. Хоча депутати сумнівались, чи приватник піде на відшкодування комунальної частки в грошовому еквіваленті. процес може які рухи ніхто не підприймав, бо вже скільки рухів? Щоб більше варіантів не мали. Хочу шукати рішення, бо це не абсолютно правильний вихід, я вважаю. Його можна як варіант використовувати, але при умові проведення переговорів. Або виділяти свою частку майна. Ось ну, дивіться, мені копійки не отримали за весь період взагалі. І використовується? Їсть майно які можна там виділити, здати варіну і грати три якщо вже на те пішки. просто якось щось зробити, заставити їх бо це чекати, ну от так, я вважаю, суд заставити виплату. Виплати. потім нічого взагалі не получаємо. Ну нема, людина Скаже, нема в нас грошей. Тож рішення, прийняті наразі депутатами, це лише проміжний етап. Остаточного бачення, як ефективно використовувати або вигідно продати кінотеатр екран, поки немає.